antzetorrenaiz pelukeritikan eta gaundikan arraroa daitezait pantailan hilea motzagoa ikustea. Astala kristonaldaketa, baina bueno, hoitzea kostatzen zait beti. Bueno, titularren ikusiko zenuten bezala bai, ba ia hil naiz txokolatearen erruz. Alare bueno, jarri diot titularrari ondoan clickbait. Hondiz, ¿vale? Zaesten naiñor que eskatzea ezte tinor preokupatzein naize ondo nago, ez zaitez pasatzen osasuntzunao, baina bueno, ez nuke dramatiko egia izan nahi ezta, baina ba bai, ba nere sentsazioa bada, e, txokolate zati baten erruz ia Innaizela. Ba aurreko asten etzen neola eta bazkaltzen ain hitzala, ba hoxe ba txokolate zati bat jaterakoan estarrien gehatu zitzaiten edo eztarriari ez, ez dakiz zen pasa zitaion, ba ezin arnastu, gelditu nitzala. E, bueno, esan behar daukat, bazkarian zehar, pistaren edo beste emantzitela unibertsoak hor zerbait gaizki gertatuko zala, ze enzala da miserable bat jaten hain nitzela Espainia ikozka egin eta odoletan hasi nitzan. Odoletan, plan, klinesa hartu eta Espainian jarri ze zauritxo bat inun. Da, ezer komplikatuak jaten haituko bani hintz, bani zer dakit, e, txuleta bat edo ezurra daukan, zerbait edo mariskoa, e, zerbait ez dakit, baina enzala da miserable batekin. Espainian, olako zauri egitea, ba esan bezala nik uste unibertsuaren seinale bat zala esatezuna mmm, otor du honetan, bazkari honetan zerbait ezta bilondo. Baina, bueno, seinale horri kasorik egin gabe, nire ensaladatxoa bukatu nun, eta postre bezala bat txokolate zati bat hartu nun. Txokolate zati txiki bat, e, txokolatea eta barrutikan platano krema bat bezala zeukana. Eta beste gabe, ba hartu nun zatia, asintzen jaten, Eta ez dakit oso ondo ze pasazan, izan, ze oso zati handia es ez ezer, ba ez dakit edo estulak emant ziten edo kontrako ezarritikan juntzit zaiten tragatzeak ono. Ez dakit oso ondo zein izan zen hasiera, baina hixeba estulka hasi nitzan eta eta hitz zaiten estula gelditzen eta badakizu nola izaten daren, ez? Ba igual estula batek ematen dizuenen, txesuela <coughs> eta gero bukaeran arnasa hartzen dezuela, ba, bueno, ez dulo hortatik haner nik hori ezinunein. Ez dula ez dulkain eta arna sa hartzeko garaien, kontuatu nintzen, hortik hanetzen ezer pasatzen hori genuen eta hor, horretzegon ezatzeaik ez aurreait. Eta esata izuden bezala, ez dakit oso ondo nola izan zen, ze ez zaitiruitzen izan txanik, zati bat gelditu zitza itela, betz, batzutan janaria jaten ari zati bat atragantzatzen zaizu, geratzen zaizu ez eta e, maniobra hori egin behar izaten da, ez dakitela nola oskatzen da, baino Heinleik edo alako zerbait izena du maniobra hori, egin behar izaten da, ataskatuta geratu zaizuna botatzeko. Baino, Eztetuzte hori izan zen izan, nire sentxazioa zen, ai, pusketa bat daukat hemen, nire sentxazioa zen, ba, nire ez darria <laughs> nastu ginda, ez dula eta txokolatea jaten ahi eta flema eta dena nastu da eta tapoi moduko bat eginda. Bai gogoratzen dut, momentu hortan zehar superla saio nintzela. Ba, asin nintzen ez dulta, zaten nuen, ui, ez da hilerik pasatzen, eta panikoa sartu beharren, ba egin nun, bueno, ba, ez dut egiten saiatuko naiz, ba, karraspeo pixka bat, hola <coughs> hasi nintzen, berriz ere saiatu arna sartzen, eta horretzen, aire izpirik ere pasatzen, hor berriz ere ez dut saiatu, eta hola, alako baten, zulotxo bat irik izan, txiki bat irik izala sumatu nuen, hor dut, horre ere esaten nuen, bale, ari ora, ose, zindet, Azkar arnaz hartu oain, ze iriki zulo txoi taponatuko dut berriro ansiakin inaste baldin ordun bueno, bia hori iriki zitzaidanean, poliki poliki arnaztu nuen. Hora pixkat eta bale, ba, berriz lasaitu pixkat hartu, berriz eztula egin, legin, berriz karraspeo, berriz ere zulo txiki bat, eta hola, azkenen, libratu nuen bidea. Eta, libratu nuenen bidea, Ba hoxe, eh? momentu guztin balasaitasunez eta konstienta izan ez zertan ahi ura edan nuen, da sanu nua, bale, jasta, arnazten dut berriz, ze ondo. eta hoxe pentsatu, eta segundu batea hasi nintzen dardarka, hasi nintzen negarrez, pff, e, sartu zitzaiten ez dakit baxoi edo zubidoi guztia, baina Uf! Lagorputza ezin geldirik egon hasi nintzen etxetikikan bueltak ematen Ba hori, Derrepente sartu zitzai delako kontzientzia guzti hori de joder eskiia hil naiz. nire esentziazioa momentu hartan izan zen. Ezin nun arnastu eman diot buuelta, ez dakit nola, baino eman diot buelta eta azkenen arnasten nahi naiz berriz, baina momentu hortan izan txan, ostras, manun matea, zan nostras. Esz ez baldinman lortzen, hoi buelta amatea bailing ho nintzen. Eta esan bezala, eh? Ose, ez det, dramatiko egia izan nahi, baina baino ez nuen bat ere ondo pasa. Eta ez dakit zuetakon hor baldin badaki diferentziaren bat ote dagon, ba hori ez tarrian pusketa konkretu bat geratzea eta ni kontatzen nahi nahi artean, ez dakit gauza berdina dan edo ez, ez dakit soluzioa berdina izan ziteken, ez dakit beste norbaitekin egon izan banitz momentu hortan beste pertsona horrekera ez dakit zertan lagundu halko ziten, ez dakit ba, bizkarren jota o hemen maniobra hori egin da zerbaitetarako balioko otezun. Bueno, Zuetako hor baitek zerbait baldin badaki, komentariotan uzten baldin badia zuen, ba, eskertuko dut. Egia zen ez dut investigatu honen ingurun, eh? nahikoa dut nire enterrama horrekin. Baina, bueno, ba hoxe, hau dena pasazanean esan bezala etxen bakarrikan neon, ba, pixukidea eta berebikote agun pasakanpoa joan da zeuden, eta pixka bat lasaitu litzanean eta dardara eta hori dena pasa zitzaitenen, alare oso gorput txarrakin neon ba ez dakit nere sentsazioa zen. ez dakit hori ba, ba. norbaitekin egoteko gogoa ere wan eukan edo norbaiti hau kontatzekoa konpartitzekoa ez nion familiari deitu naiz e esa den on basko ainda deitze baldin badet eta kontatzen aste baldin ba naiz hasiko naiz berriz negarrez emango dit berriz bajoiak estetinor kezkatu nahi. Horonez, dekin oso ondo zerregin, honitzen eh, apunto <laughs> eh, kafe bat hartzea jaisteko beko kafetegira beti ba, bueno, jute nahi zelde kura, ba, bertako kamarerarekin jaba daukatelako, alako konfiantza batez beti ba, jute nahi zelako, eta honitzen apuntito kafe hartzea jaisteko, tasateko kamarerai eh, besarka da bateko, ba, bueno, norraitekin kontaktua sentitzeko, azken nenen hunin. Ba, bueno lotxaren ematen zitelako, ez eta nuna berra, jora, ez dela, dela investeako izan, ez da eze pasatzen, egon txian lasai, hartu arnasa lasai, eta pasako da. Ero, ba, bueno, familia ari ez, baino lagun batzuei bai kontatu nien gertatutakoa, ba, norbaiti kontatzeko beharra neukalako, eta gaur ere, bazakit horregatik anegitean dut pixkat bideoa, ba, kontatzeko gogoa daukatelako, eta, ostia, pozizan dalako esperientzia bat, bastante heavya, netzako. Eta hoxe, gainea, jo, emate talako... Biotzeko mina txokolatearekin gertatu izana hau, ze joenik txokolate asko matiedet, txokolate asko gustatzen zait, Ordun bada pixkat jotio, txokolate nola indiazu hau, <laughs> zein dizut nik hola tratatzeko. Egia da, Justo janun txokolatea eh, zala ba, esan dizuetena ez? Txokolatea eta barrutikan eh, platano-krema moduko batekoa. Eta pixukideak ekarri etxea aurreko baten, eta probatzeko eman enbantziten eta probatu nuen sanun, bueno, ona dao, baino ez da beste munduko ezer. Egoal, ba, bentsatuet txokolatearen mendekua izan zala, ba, nire komentario horren gatik Ordon, ba, bideon tan publiko eki, Barkamenak eskatu nahi dizkiot baitare, txokolate eta platano txokolate horri zeia etxean ez geratzen eta ezin dizkiot zuzenean eskatu barkamenak, baina oixe, ba, publiko ki sentitzen dutela, ofenditu baldin ba, zintu den eta ez dala berriz gertatuko, baina ostia, ikiotzen saiatzean bat pasatzea zen. Eta oixe, ba, bueno, oi kontatu nahi nun, hauixe da gaurko bideoa, eta eta listo. Ba, zorionez, hau ere pozik nago e, ez diot bildurra hartu txokolateari, oa indikan jandezaket txokolatea lasai askoz, ebestela drama izugarria izango zen. Eta, honen ondorioz, txokolatea ezingo banu jan, eh, txokolatea guztatzea zaiten ekin, baur ja benetako dramoi bati buruz hizketan aituko ginateke. Eta hausia da denagorkoz, eskerrik asko bideo ikusteagatik eta horrengor arte! Aio! de al lado